السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المتابعين الذين قلت لكم شكرا لكم على سؤالكم عليا دمتم احلى متابعين عندي في القناة اليوم جبت لكم وصفة بريوش الشهدة بطريقة سهلة طريقة بسيطة واهم كل شيء انها ناجحة مية بالمئة بالنوتات اللي راكم تتعلموا خليكم معي لاخر الفيديو اكيد راح تشوفوا طريقتي في تحضير بريوش الشهدة نفوتوا للمطبخ ونقولوا بسم الله ونبدأوا وصفتنا لنهار اليوم نحط في إناء اللي رايحين نعجنوا فيه الكاس هذا العيار تاعه ميات ميلي لبنات نضع ثنين كاس من الطحين الأبيض أو الفارينة اللي رايحين نحضروا بها بريوش الشهدة تاعنا وصفتنا لنهار اليوم وصفة سهلة خليكم معايا بنوتات نضيفوا المقادير الجافه على الفارينة حطيت ملعقه كبيره سكر ملعقه كبيره خميره جافه يعني خميره الخبز وحطيت ملعقه صغيره كيميائيه خميره الحلوى هذه هاهم البنات يعني شرح مفصل طبقوا فقط الخطوات واكيد راح تتحصلوا على احلى بريوش شهده نحط عليها علبه من ياورت ناتور راه اليورت هذا الطبيعي راح يعتبر محسن للبريوش تاعي راح يجي مفشفش وراح يجي خفيف ما يكونش معجن من داخل البنات راح يكون احسن من المحلات طبعا الكاس اللي عبرنا به الفرينه او الطحين الابيض نكمله نعبره به الماء دافي اثنين كاس فرينه نحط عليها اثنين كاس ماء دافي هنا عندي بيضه راح نحط البياض ونحتفظ بالصفار اللي راح ندهن به سطح البريوش في الاخير ونبدا نخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض بضرب يدوي حتى نشوف تكتلات تاع الفرينه هذيك راحت تماما يعني الخليط يكون متجانس كيما راه موضح في الفيديو البنات شوفوا يعني ما تكونش حتى تكتلات لا فارينة لا خميره لا والو كلش يندمج مع بعضه البعض هذا الخليط الاولي راحين نخلوه يتخمر مده عشر دقائق ونعاودوا نرجعوا نضيفو عليه الاضافات الثانيه في القناه عندي ملف للخبز والبريوش تصفحوه البنات شاهدوا الفيديوهات اللي فيه اكيد وصفات ناجحه تبعوها واكيد راح تعجبكم ان شاء الله نغطوا الاناء تاعنا كيما ذكرت نخليه عشر دقائق في مكان دافئ ونرجعو نلقاوه كيما هاك البنات بدا يتخمر كيما تشوفوا الفقاعات هذيك هنا راح نجيبو الكاس اللي عبرنا به في اول مره راح نضيف ثلاث كؤوس من الفارين ونشوفوا القوام حسب الفارينة وتشربها للسوائل اللي دايما نقولها ممكن راح نضيف ملعقة او اثنين وممكن راح نقص يعني مش الفارينة او طحين الابيض عندهم نسبة تشرب للسوائل كلها كما بعضها البعض ها هين كم نحط الفارينة تاعي نحط الزيت هنا الكاس هذا نحط ربع زيت زيت عادي زيت الطعام ونحط عليه ملعقة صغيرة مملوءة ملح لازم يكون كاين الملح لهنا ويكون بمعدل يعني باهي كل بريوش تاعنا بنين حطيت عليها هنا الباط اروم تاع الموز يعني الباط اروم تاع البنان راح تعطيه لون وتعطيه نكهه مختلفه على باقي البريوش اللي نحضر فيه لابنائي في وقت الدراسه هنا نخلط بملعقه خشبيه كل هذه المقادير مع بعضها البعض كما تشاهدوا ونشوف القوام تاعي ونضيف تدريجيا الفرينه تاعي لانه كما تلاحظوا ما ضفتش اثلاث كؤوس على مرة راح نضيف بالتدريج حتى نحصل على قوام طري نوعا ما البريوش لازم يكون طري لبنات بهيجيم فش فش ويكون طري نخلط ونضيف الفرينه أو طحين الأبيض حتى نتحصل على القوام اللي راح تشوفوه معي. نذكركم البنات لي مازال ما حطت ليش إعجاب للفيديو ارجعي حطيلي لي جامو الفيديو في شبكات التواصل الاجتماعي خلوا القناة تكبر بكم وبتفاعلكم إن شاء الله. ها شوفوا القوام راح تقريباً الحقت للقوام اللي نحوس عليه. يعني الفرينه تاعي راهي مليحه او الطحين الابيض تاعي راه مليح هنا راح نستعمل يدي دائما في العجين نستعمل يدنا لجلبه نعرف القوام لين رايحين له ولا حبينا العجين تاعنا يكون فيه يلا يا البنات نحو الكسل نحو العجز ودخلوا للمطبخ حضروا بريوش الشهده حضروا الطريقه هذه بالذات اكيد راح تعجبكم البنات شوفوا هنا نكمل العجن بيدي ونجمع فقط مش راح نعجنه بزاف ها آه نجمعو ونشوف القوام اللي حبيت نتحصل عليه راح تشوفوه يبقى يتلصق لبنان ما تخافوش منه هو شوفو شوفو كيفاه يتلصق مع يدي ولكن ما نخفش منه راح نستعمل حركه خفيفه فقط اني نجمع العجين مع بعضه البعض نغطيه ونخليه يتخمر مره ثانيه راح نلقاه كيما هاك راح يتضاعف حجمه نعاود نهبطلو الخمور ولا ديغازي يعني نخرج الغازات اللي راهي في العجينه شوفو نخرج الغازات كامل راح تحصل على عجينه ملساء شوفوا كيفاش يتبدل القوام تاعها شوفوا البنات انا هنا تعمدت اني من خدمش بسرعه باش تشوفوه هنا فقط استعملي السرعه يعني اخطيه العجين في الاناء تاعك بسرعه راح تحصل على احلى عجينه راح نجيب البلاطو تاعي اللي راح ندخله للفرن انا اخترت هذا بشكل مربع حطيت فيه بابي كويسون هذه خطوه مهمه به تحصلوا على بريوش شهده ويكون في الاخير منظم ما يكونش يتلصق في البلاطو ولا راح نحط العجين تاعي قطعه كامل من الاحسن للمبتدئات انها توزن العجين حطي ميزان واوزنيه آه وهنا البنات حطوا في بالكم العجين راه يتخمرط يعني بمجرد ما تشكلي ما توصلي للحبه الاخيره تلقي الحبات الوانه راه تنفخوا ما تخلعكش هذه الخطوه كملي فقط ها آه هي نحطوهم بجنب بعضهم البعض بالحجم اللي حبيناه هاهم وندهنوهم من الفوق بصفار البيض اللي احتفظنا به من الاول شوفوا كيفاه تخمروا الواله البنات شفتوهم معليش راح نجيب الصفار نخلطو مليح ونبدا ندهن كامل سطح البريوش تاعي تحبوا تزينوه بجلجلان تحبوا تزينوه بسكر انا خليته هكذاك لاني راح نزينو في الاخير بعد ما نطيبو نكون الفرن تاعي مسخن على درجه مئتين درجه مئويه وندخل البريوش تاعي حتى يتحمر ياخذ اللون البني الفاتح نخرجو وهو ساخن راح نرش على السطح تاعو سكر ناع شوفوا البنات ها طريقه تزيين خفيفه وبسيطه مش صدقوني راح تكون احسن من البريوش اللي نشروه من المحلات عطيتها خطوط من الشوكولاته الذائبه ولا الشوكولاته الطلاء كيما حبيتو حبيتو تخلوه غير بالسكر راح يجي مليح شوفوا كيفاه طري شوفوا كيفاه مفشفش شوفوا بريوش الشهده بطريقه سهله طريقه هايله جربوه البنات واذا عجبتكم الوصفه بارطاجوها وخلوا لي تعليق لاني دائما نقرا تعليقاتكم ونفرح بيها اشتركوا القناة اشتركوا الفيديو فضلا وليس امرا خلوها تطلع القناة راح تكون عندي وصفات احلى من احلى واحلى اذا كنت اول مرة تزوري قناتي ما تنسينيش باشتراك وفعلوا الجرس كل ما تنسوش لايك للفيديو تعليق دمتم أحلى متابعين نستنا منكم كل المتابعين اللي معايا في القناة أنكم تبارطاجو الفيديو نستنا منكم أنكم تطلعوه نستنا من عندكم عشرة ألاف لايك للفيديو علاه# علا# علاه لا مدام عندي متابعين كما أنتم دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء